Ви розтращили дві групи героушників. Міняє сама думка про те, що ти зараз тут і тебе може не стати в будь-який момент. А ті, хто отримували контузію, вони просто спускались в підвал і забивали далі бика. Де всі-всі, які кричали: Ми за Україну, ми будемо воювати? Ми тупо біля Криму, десь біля цього, біля Кремля десь зупинимось. Всі будуть пишатися бути українцем. Кожен мій хлопець, який помер, він мені. Коли почалася масштабна війна, коли перші я почув перші прильоти, ну я вже розумів, що почнеться війна, що треба готуватись, треба щось зробити з дружиною, з двома дітьми, я їх спочатку так залишив вдома і думав, де мені дістати зброю. Перший день не було ніякої змоги, ми дивилися інформацію, там, продивлялися, і на другий день я вже дізнався, що на полярні видають зброю, і можна якось долучитися до якихось ДФТГ, або до ТРО, Сил оборони і тому подібне. Приїхав на полярну, а там зброя якраз закінчилася, і танкова колона повинна була йти. Я дивлюся, хлопчики копають біля на Вишгородський біля дитячого садочка. Думаю, так, там де копають, це круті хлопці, до них треба приєднатися. Підійшов, запитав: "Я там офіцер, можу допомогти, чим треба допомагати?" Тобто я дуже сильно хотів хоч чимось бути корисним під час війни. І мені мне сказали: "Йди до старшого". Там стояв такий крупний дядька, апостол наш комбат, на той момент він не був комбатом, він таким цим ДФТГ, я в него спросил, что треба делать, как мне до вас долучиться, он говорит, бери лопату, копай. Все. Ну я начал копать, смотрю, автобус їде, и тогда он ехал в штаб на Тургеневскую. Просто прыгнул в этот автобус сказав мені туди можна я хочу до вас долучитись доєднатись там зброю отримати він каже так їжай я приїхав дивлюсь тут всі хлопці там зброю отримують і тоді я дізнався що це свобода тобто не було такого що цілеспрямовано ціле там шукав свободу ні, такого не було мені була моя основна задача була долучитися до будь-якого боєздатного батальйону я ні в якому разі там не співчуваю це крутий батальйон це круті хлопці це боевики, яких ну ну я вважаю мало Тут майже всі добровільно прийшли воювати за свою батьківщину. Купував, продавав, нерухомістю займався, там, з інвестпроектами інвест був пов'язаний. Ну, тобто заробляв нормальні на той момент гроші. І, ну, якась... Життя було таке різноманітне, постійно зустрічі, постійно там, з, -з, з кимось перемовини по поводу там, певних проєктів. Ну, цікаве було життя. Я дуже... Ну, можливо, за ним сумую, але зараз я розумію, що я там себе не бачу. Скажіть, будь ласка, вам якось допомог, допоміг цей досвід вашої цивільної роботи а, в роботі військовій? У будь-якому разі, будь-який досвід, на, знаєте, він рано чи пізно знадобиться. От я впевнений, що вмієш ти там на, на лабати там на гітарі або там на фортепіано, рано чи пізно вона тобі колись знадобиться. І будь-який досвід, він корисний. Цей досвід мені, мене навчив керувати особовим складом, ну, тобто, Цивильными людьми. Зараз я керую військовими людьми. Он мне помогал такой решучости и ну, про пробив... пробивной силы. И військовому это также очень важно. Также это дисциплина и субординация. То тобто, есть, с определенными людьми нужно по-певному себя вести. То тобто, есть, не можно приходить там «слышь, Васьок». Тобто спілкування на правильній мові, спілкування з правильними людьми дає певні результати. І ну, будь-яка кампанія цивільна або військова, вона трошки все-таки структурою пов'язана. Тому так, цивільний досвід мені дуже зараз допомагає в військовій справі. Чесно кажучи, ще за два місяці я про це все знав. Я не знав, який він буде саме, я знав, що щось почнеться. І від цін і динаміки, як продається, що скупується, ти можеш помітити тенденцію. Тобто, коли багаті дуже впливові, багаті люди почали масово продавати свою нерухомість, продавати свої бізнеси, а ці люди щось знали, то я розумів, що щось почнеться в країні. І за півтора місяця я ще спілкувався з деякими своїми друзями, ну, на той момент це були там, друзі, товариші, і питав, чи планують вони кудись піти. Декілька сказали, що так, ми підемо, але я їх чомусь, чомусь не, не бачу тут, не дочекався. Ви перестали з деякими людьми спілкуватися, я так розумію, після широкомасштабного наступу. Після широкомасштабного наступу дуже-дуже багато чого в житті зміняється, змінюється. Пріоритети змінюються люди поряд, поруч, які біля тебе, і це сильно меняет тебе самого. Я нікому не, ніколи не побажаю переживати. Ну, я не кажу, що ми багато пережили з батальйоном, але ми бачили дуже багато. І я ніколи не побажаю ні чоловікам, ні жінкам пережити, побачити те, що бачили вони. Чому, на вашу думку, окупанти були впевнені в захопленні Києва за три дні та зустрічі їх із квітами? Чому вони не очікували такого опору суспільства? Все почалося ще з перших днів з інформаційної війни. Вони думали, що зайдуть сюди з квітами, що їх тут будуть чекати. Можливо, там щось їх керівництво приближене до Путіна зробило якось Дуже серйозну помилку. І, скоріше за все, це так. Тому що вони сюди їхали з парадом, вони сюди їхали з класними, там, такими крутими облаштунками, що вони от на парад приїдуть і їх тут зустрічають. Насправді так не сталося і велика подяка тим людям, тим добровольцям, які тут їх зустріли. Це було масовано, це був супротив, це було щось чимось. Всі добровольці, я пам'ятаю просто эти дні, коли ми дивились, я в перший день дивився відео, я думав, як Росія, Україна. У мене були сумніви, що ми зможемо все-таки долати такого сильного ворога. Ну, на той момент мені так здавалось. А коли, коли я побачив перші відео танків, перші в вбиті москалі по телеканалам, по телеграм-каналам. Я зрозумів, що не треба боятися, треба просто робити те, що ти вмієш. Треба допомагати всім, чим ти вмієш. На той момент я не вмів там, стріляти, не вмів копати, я не був там, сильно військовим. Ну, я навчався військовому інституті, навчався військовому ліцеї з підвищеною військово-фізичною підготовкою Черніг... ну, в Чернігеві. Але прям таким військовим я ніколи не був. І мабуть, не став би ним, аби не давав присягу в 11-му році. І завдяки добровольцям, завдяки цьому об'єднаному об механізму, в перші дні Росії не вдалося. Їх тут не зустрічали, їх тут били, масово вибивали зуби, масово клали в землю, і такого супротиву, як тоді, я дуже сподіваюся, що він такий ще буде. Тоді нація була об'єднана, єдина, єдиний кулак, який... Якби росіяни не хотіли, вони б не зламали. Я пам'ятаю ці блокпости, які будувалися буквально за дві години. Масово приїжджали хлопці, розуміючи, що йдуть колони, вони з автоматами готові були зустрічати їх. Тоді це була от така об'єднаність, коли кожен хотів чимось допомогти. Зараз воно трошки спало, ця єдність нації, більше людей, почало забувати, що... з чого все починалось. Але я впевнений, що Росії не вдасться, тоді не вдалося, і зараз не вдасться отримати наші землі. Як Ви думаєте, чому спав цей градус єдності? Люди втомились. Я... Мені шкода, але люди втомились. Люди забувають, завдяки чому вони можуть пити каву, ходити в ресторани. Хлопці деякі, я не можу сказати за всі, кажуть, там, не закінчуйтесь, а то мене заберуть. Ну, це сумно насправді, тому що я також не хочу помирати, мої побратими, які навіки в строю, вони також не хотіли помирати. Але вони робили це не задля якогось свого піара, не задля себе, вони це робили на... задля своїх дітей, задля своєї батьківщини, задля тих людей, які вже не з нами. Ми пройшли дуже багато і багато бачили, і я ні в якому разі не хочу, щоб це повторювалося, щоб... Ворожьи танки были под Киевом, чтобы мої дети плакали. Это очень страшно. Наша рота. Сначала мы не были ротою, Примари. Мы под Северским Данцем, були были маленьким отделением. Ну, все началось с отделения. Зайду здалеку, на самому початку війни я такий зрозумів, що в ДФТГ або в ТРО треба хабатитись. Тому що тобі ніхто не допоможе там з кевларом, не допоможе з амуніцією, в тебе є автомат і все. Ми почали жорстко мутитись, ми почали там просити грошей, щоб нас сиділи, нас обули. Ми розуміли, що нам це треба. Були там перші трофеї пристрійнічного бачення. І ми тоді сколотили таке круте маленьке відділення. І в це відділення входили надзвичайно серйозні такі бойовики. Ну, можна сказати такі не хулігани, але такі нарвані пацани, от, які хотіли просто бити Москаля. Всі. І я біля, ну, Ми зібралися в одне там, таке маленьке коло, ми товаришували дуже сильно. І на той час я вже був командиром відділення. І коли ми поїхали пі після Ірпіня в Сєвєрський Донець, я стал командиром отделения официально в НГУ, в Национальной гвардии мы подписали, что мы уже не добровольцы, а типа, в Национальной гвардии был сформований батальон «Свобода», и когда мы сидели под Северским Данцем в лесах, мы начали думать, что треба нашему подразделу якась то название. Довго перебирали, думали, як це все, все буде. Перші відоси почали заходити багатьом людям. Тобто люди нас пізнавали, знали, що я Скіф, знали, там Марка Прекрасна, Рожка, знали бургера, на той час бургера ще не було. Знали Клауса, Крафтера. Тобто нас обожнювали. І нам це трошки подобалось. Але ми хотіли більш серйозними бути. Тобто не просто, зна, знаєте, там, знімати TikTok, а дійсно виконувати круту функцію і показувати, як ми знищуємо ворога. На той час ми знищували ворога, але не, ми це не припідносили на публіку, тому що ну, це трошки було заборонено, і це не було гуманно, і TikTok банив постійно, там в Інстаграмі були проблеми. Ну і ми придумали назву примара. Тихі. Непомітні, такі, які можуть підійти, і яких варто боятись. І нас і поважали, і трошки прикалувались, тобто зводили аналогію, та ті, кто воїни, але найкрутий такий бій, примара дуже класно відстояла, класно трималася, і завдяки цьому одному бою. Про нас дізналося дуже багато людей. І почали допомагати, донати. Тобто у нас з'явилася крута амуніція. От. І потім ми стали ротою. Вже. Коли повернулись з під Горлівки, мені передали в управління. Ні, це ще в Горлівці було. Мені сказав, комбат підходить каже, все, ти командир роти, ти приймаєш роту. А хлопці вже стояли на порядку, і я їх вперше бачив. Там дуже багато цікавих моментів було, коли я до них прийшов кажу: я ваш новий командир роти. Вони мене перше бачать, і я їх вперше бачу, і такі, ну круто. И с этого времени це это все как-то началось. Рота Примара, рота таких боевиков. У людини, человека, который хочет повинні бути быть Будь-яка людина, яка не является ведущей и известной, а когда человек ведет себя по жизни и берет все свои руки, в неї есть амбіції. Так я не... Не можу казати, що в мене немає амбіцій, так, я дуже амбіційна людина, я люблю бути лідером, мені це подобається, і мені подобається приймати рішення не тільки за себе. І це дуже важливо для командира. Тобто, коли людина не готова приймати рішення за інших, з неї дуже поганий командир. І наслідки цих рішень іноді погані, іноді хороші, іноді нейтральні, але вони в будь-якому разі є. И много тех же навыков, которые были у меня в, в цивильном жизни, то есть управление персоналом, функции знакомства с новыми людьми, они помогают и в войсковом справе. Функции коммуникабельности, то есть когда у тебя такой немного повышенный язык, и ты не боишься высказывать свою думку. Я, я не боюсь никогда сказать то, что я думаю. Це задача командира. Якщо мені не подобається задача, я конкретно кажу, мені вона не подобається. Це ризик для моїх побратимів, це ризик для моїх хлопців. Я не буду її виконувати, я виконаю отак-отак. І в цьому заключається сенс. Не просто підкорюватися і казати, так, я це виконую, а пропонувати якусь альтернативу. Давайте це виконаємо, але виконуємо отак-отак, щоб зменшити ризик, тому що я це бачу. Я це бачу з передових позицій і мені так видніше. І це дуже важливо. Якраз хотіла спитати, на відео, які ви знімаєте, коли ви даєте інтерв'ю, чи просто коли самі себе знімаєте, ви часто посміхаєтесь, така оптимістична, позитивна людина. Що вам дає сили бути такою людиною в такі трагічні дні? Майже рік такий трагічний. Не цікаво. Не цікаво дивитися, коли людина постійно сумна. Це визиває апатію, це визиває сум, біль. Так, мені болісна в душі дуже сильно. Тобто ніхто ніколи не дізнається, як мені болісна. Про це знають близькі люди, про це знає моя сім'я, про, про проблеми, які викликає війна, як, як вона міняє людину. Але на публіки не можна показувати слабину, не можна включати цього безпарадного, слабенького. Тебе з'їдять. Я не хочу, щоб вони їли, і я вважаю, що потрібно бути позитивним на таких, на крутих емоціях постійно, так мені сумно, мені дуже шкода наших побратимів, іноді, коли цього ніхто не бачить, я, я плачу, я почав плакати на війні, і, але свою слабкість я не хотів би показувати на камери, я хотів, щоб мене запам'ятали в будь-якому разі, щоб не сталося позитивною, вольовою, сильною людиною. І не проблема показати емоції, не проблема там, сумувати. Я вмію сумувати, але в мені більше позитива. І це надає там, багатьом людям, вони дивляться, кажуть, ти, ти просто крутий, ти посміхаєшся, навіть як, коли тобі сумно. Це, це дає людям сили, можливо, тому я це роблю. Скажіть, будь ласка, чи тожнюєте ви такий свій запал з тим, що ви українець? От ми, як нація, ми, мені здається, більш позитивна. Ми мислимо позитивно, ми думаємо інакше. Ну, ми різні з усіма іншими націями, як мені здається. Українці це крута нація. Це сильна, вальова нація. Я дуже пишаю ще українець. Це не слова. Я націоналіст, я вважаю, що наша нація мегакрута. Я в будь-якому разі буду міняти країну зі своїми хлопцями, з командою, ми будемо робити щось круте. Поки війна, ми акцентуємо увагу на нашому ворогі. Ворог у нас – Росія. Ця мерзотна погань, яка прийшла зі зброєю на нашу землю. І коли ця погань закінчиться, ми будемо міняти нашу країну, ми будемо пишатися, ми зараз пишаємося. Всі будуть пишатися, бути українцями. Це мега круто. Ми мега позитивні, ми мега розумні. Українці відрізняються від Росії дуже сильно. Українці відрізняються від других націй, де всі нації відрізняються. Тому я дуже пишаю, що я українець. Скажіть, будь ласка, чи розумієте ви ворога? Що їх е, спонукає е, на таку жорстокість, яку ми бачимо, на такі дії, вчинки? Тобто це ж не особисто керівництво на нашій землі ходить, а люди. Не можна сказати, що всьому винен Путін. Путін, або там Шойгу, або там ця Дондон. Е, люди винні. Всі люди. Я не вважаю їх за людей, всіх, хто не повинен. Каже, я вні політики, я проти війни. Якщо ти проти війни вийди. Вони слабовольні, безхарактерні, без якоїсь своєї мети і цілі, просто роби. Українці не роби. Майдан цьому свідок. Зараз війна цему свідок. Ми не зможемо жити, як вони в Кайданах. Вони слабкі люди. Я їх зневажаю, я їх не люблю. Я майже перест... ну, є декілька людей, з якими просто спілкуюсь. все всі е, зв'язки з Росією я повністю обрізав. У мене були там знайомі, з якими я спілкувався. Ну, після їх розмов, типа, сдавайтесь, санкции б'ють, я не хочу з ними спілкуватися. Вони не розуміють, вони не бачили цього всього. А я був в тих містах, які були зруйновані, я був в Ірпені, в Гастомеле, в Бучі. Я бачив на власні очі, що робить російський мир. І я не хочу такого мира. Не хочу нічого російського. Я хочу бути українцем. Наші досягнення. Ну от, наприклад, цей один бій, який зробив нас такими відомими хлопцями. Це було Воронова. Я тоді тримав відділенням позиції танкове небезпечне місце, тобто можливість танкового прориву біля Воронова, верхня частина недалеко біля клад... кладовища, і я тоді займався аеророзвідкою активно. тобто у мене були дрони, я літав, дивився, виявляв цілі, знищував ворожого бика. Сам, розуміючи, як це важливо, я просто драйв від цього отримував. Я постійно прокидався п'ятій і шостій день, я полетів. І я помітив, що ворог починає скупчуватися. І ворог не якийсь там, чмоні. Там були були багато днериців, були багато там таких ополченців, які погано одягнені. Дивлюся, якісь ребятки такие, ну, нормально одягнені, всі як один, такі швидкі, різкі, там збираються, щось роблять. Я до хлопців приходжу, кажу: "Пацани, щось намічається". Кажу: "Там он ворог". І буквально через 2 годинки з сусідньої позиції там Марк і Крафтер стояв. Марк, Крафтер, прибігай, идут. Мы Ми знали, хто йде. Ми знали, що їх більше, ніж у нас там в рази три. У нас тоді було 12, 12 чоловік, їх було там, ну, порядка 30. А в нас нічого важкого немає, у нас ну, труби є проти танків. Ну що, ну, ну, по піхоті стріляти, це не те. У нас там були ГПшки, э, Воги 25, то, що ми там закидували, РПГ осколкові були, кулемети були. По-моєму, один кулемет, тільки на відділення. І все, і яка? Але в нас там були, ну, мутилися, у нас там були і гранатки, і то і все. І ворог починає йти. І я розумію, що масово починається стрікатня тут-тут з усіх кутів. Ми тримали оборону три години. Три години ворог не відступав. Він тупо щемився. Були там, може, поранені. Всі з нашого відділення цілі. Шкода один тигр, який стояв на сусідній позиції. Йому залетів вог і він помер. Дуже сумно за нього. Така важка втрата була також. Але ми стояли, тримали оборону, ніхто навіть не нив. Були хлопці, по яким мінамет прилітав, вони розуміли, що вони контужені, я в тому числі був вже контужений. Я розумів, що вже по голові настучало дуже сильно, там Рашка в плече поранено, в, в руку поранила, але він стояв з кулеметом. Всі стояли, всі тримали рубіжі, ніхто не хотів відступати. Це було мега сильно і це був такий самий плотний контакт за останній, це вже був 4-5 місяць що ми бачили. Тобто ворог не хотів. Я дивлюся на дроні, а вони не відступають, вони тупо закопуються. Як ми потім дізналися, ми почали підключати 82-й міномет, накидувати по ним Серпагес з міномета. Шаман там, по-моєму, мені здається, два ящика а, ГП, з ГП-шки вогів викидав туди. Він там забаранив. Я не знаю. І я дивлюся, міномет просто прилітає по ним. Я коригую міномет 82-й. Кричу туди-туди попав і дивлюсь, просто розлітаються. шмоття. Вони починають по чуть-чуть відходити. Їх там було вбито 15-16. Як ми потім дізналися з перехоплення Національної гвардії у Льмановській операції, виходить, каже, ви розтращили дві групи ГРУшників. Тобто спеціальні війська з двома полковниками ГРУ, які тупо двома групами вас різати. Ви тупо розгромили їх. Я такий, ну круто. Ми не знали там. Ми ну, не було все одно. Ми розуміли, що щось якісь ну, нетипічне, хлопці не відступають, але нам було все одно. Ми також на характері стали, вони там нам щось кричали, там, Аллах Акбари, не Аллах Акбари, ми їм от від слава Україні. І нас це дуже мотивувало, заводило. Ми їх розтрачили, дай Боже. Вони там куски свої збирали, вивозили важко поранених, я так розумію, цих полковників. Ми дізналися, що вони також померли. Пуля і шаман, мені здається, якісь такі позивні у них були. Потім приїхав танк, вони обіделись на нашу, вони не змогли наш будинок розібрати і танк тупо 4-5 пострілів робить. Я на другому поверсі сиджу з пультом, дивлюсь, танк їде. Я такий кричу, Марк, НЛАВ, танк, парацій. Дві хвилини ще б працював би танк, ми б танк забрали. У нас не було нічого важкого, у нас не було БТРів, у нас не було БМП, у нас не було АГСів, СПГ. НЛАВ був, але танк на два КМС стояв. Він не під'їжджав, він боявся. Він розумів, що там хтось сидить серйозний, а там сидять пацани, пацани, яким там 25-30 років, які там практично не воювали. <кій> Танк робить декілька пострілів, мене з другого поверха зносить, я отримую жорстку контузію, мене просто півдоби тіліпало, ригав і заїкався. Я розумів, що це дуже важко, але тоді я навіть якось не попросив там, евакуації, я був на жорсткому драйві, я хотів залишитися з пацанами. А ті, хто отримували контузі, вони просто спускалися з підвал і забивали далі БК. І це був саме такий грандіозний наш бій для нашого підрозділу. Саме Рота Примара зараз є також круті моменти, але от саме це мені дуже сильно запам'яталося. Розкажіть, будь ласка, чи помітили ви якусь професійність під час цього бою? Ну, Як потім ви дізналися, що це героушники? Чи Ви бачили, що вони якось інакше діють? Інша тактика? Звичайно. Ну, тобто були до цього піонери, яких ми в лісі баранили одного-другого. Потім казали, що ми стріляємо. Ну, відстрілювали. Це були ополченці, ДНР-овці, ЛНР-овці, яких просто відправляли на ободі. Ми там навіть у снайперських одного-другого зняли. До пробували підійти, вала теж одного-другого забаранив. Але ці хлопці тупо на характері були, і видно, що вони не відступали, видно, що вони вигризаються і хотіли, так зворачувались, розверачувались, там по нам стріляли, і снайпера працювали. Дуже сильно відрізняється. Зараз ну, вже рік пройшов. По відео як рухається підрозділ, можна зрозуміти, це підготовлений підрозділ чи ні. По тому як вони рухаються, як вони себе ведуть, як вони діють, навіть як вони стріляють. Флешами, поодиночними, тупо зажимають. Все, все відчувається. Навіть напруга, як, як вони кричать або розмовляють, це дуже помітно. Можна відрізнити. А зараз на нулі, як ви вважаєте, більше професійної армії? Чи? ні? ми стояли під бухмутом, де стояв батальйон «Свобода», 4 бригада оперативного призначення, де стояла моя рота, перші, перші тижні ротації на нас посунули. Живою силою, Жуковським методом, все, йди, в атаку, ура. Це були вагнера, їх було дуже багато. Їх була неймовірна кількість. У мене на деяких позиціях пацани за день могли відбивати по 8-10 по атак піхотних штурмів. Бували такі дні, що штурми просто не закінчувалися. У мене один хлопчина з позивним молодий. Він стояв. Зараз він розвідник крутий. Просто крутий хлопчина, взагалі шикарний. Тоді він стояв на позиції, він і дронщиком був, і кулеметниками, і РПГшниками, тобто задачний такий. Він молодий. Ну і позивний молодий. Він за день так набаранити орків за кулеметом. Він просто втомився і пішов спати. Тобто, ось обстріл, не обстріл, каже: пацан, я вже не можу. Я відпочину три години. Тупо сутки отак не скінчаються. Вони йдуть, лізуть, вбили. По трупах нові лізуть, вбили. Посадки були настільки завалені трупами, що в мене пацани два ящика, два мішка рожків від АК тупо налутали. Зброя висіла просто на стінах, не на стінах, на крючках, на деревах. Дрони літали, вони просто один автомат залили, другий, третій, четвертий. Це Дімон розповідав. Це просто було щось чинне. Кулеметів, трофейних було, це просто неймовірно. І трупи валялись, вони ваняли з червоними пов'язками було видно, що це не підготовлені бійці. Їх просто на обой відправляли. У деяких автомати були нульцеві, розпаковані з ящика, нульові, ні разу не стріляні. Їх просто автоматикам дали і йди. І там ніякої підготовки не було. Але в той же час, що використовували Вагнера, вони брали таких 2-3 групи непідготовлених бійців, отправляли їх прямо, от іди туди. Давали координати, вони йшли. А з флангів зліва справа могли врізатися більш під, досвідчені і підготовлені бійці, які тупо паузали, які на характері, які мали нормальну амуніцію, мали підствольники, нормальне пристрої нічного бачення, і вночі з ними воювати було дуже складно. Вони тупо врізалися ти концентруєш увагу на фронті, а вони зліва справа заходять. І, дякуючи, я дуже дякую тим хлопцям, які помічали це, дуже багато груп було знищено. Налутались, забрали, роздірібанили. І це було. Це досвід, мега крутий досвід для цих пацієнтів. Ті, хто це пройшов, вони, вони дуже на, на кожній позиції так, постійно настрійні. Вони розуміють, що очікувати від ворога можна всього. Ворог дуже мерзетний, от така мерзота, яка лізе від усіх. А там у вагнерів є круті підрозділи, є такі підрозділи, що ти на них дивишся, та ні ні з ними вода, це не надо. Ми їх навіть не підпускали до себе. Тупо САГСів, отак. КМЕ 800 метрів, 300 метрів навіть не підпускали. Для піхотинця небезпечно це. Він сидить в окопі, і не, не треба ризикувати. Снайпера працювали дуже гучно. Були хлопці, які чудом виживали, просто снайпер невчасно постріл зробив або він рухнувся. Пролітала біля шиї, пролітала біля плеча, каску пробивала ліву сторону. 2-3 см право все. Нема хлопців. І ці хлопці, які це з нами пройшли, і з другої рот, і з нами, які стояли там, вони, вони бачили, вони дуже багато бачили. І ці хлопці зараз в наступі будуть зовсім по-другому себе вести. Чи можете щось розказати про найбільші ваші поразки, як командира та, можливо, ваших підлеглих? Саме велика моя поразка, як командира, це біля Курдюмівки, коли вже був світанок і треба було міняти хлопців на позиції. Я не зробив відмову, не сказав, сидіть ще півдоби, це небезпечно. Ну, у нас ротації повинні по сутінкам проходити, коли сіро. Не коли там світло вже там не 8-9 годин, а коли 5-6 година або ввечері, коли вже темніє. І в той день мої хлопці повинні були виходити з позиції, і вони сіли в МТЛБ, і їх просто заптурив е ворог. І це, це велике щастя для мене, що в мене було 17 300 17 поранених, середньо важко поранених. Один хлопець помер, це були придані сили. Ми, ми навіть тіла не змогли витащити, тому що воно повністю згоріло. Воно повністю згоріло. Все, що було в МТЛБ, згоріло. І дякую. Я не знаю, кому дякувати портуні, богам, всім, які є. Хлопці залишили живі. Але я як командир повинен був сказати ні. Невчасно це все сталося, ви сидите півдоби, ви чекаєте сутінок, і тільки потім ми вас міняємо. Зараз небезпечно. Робити відмову, робити відказ, не підставляти хлопців. І це, ці 17 хлопчиків, які отримали поранення, мені, я іноді дуже сильно шкодую, що тоді не віддав цей наказ. Мені треба було сказати, ви цього не робите, ви не йдете зараз, це небезпечно. Я знав, що так станеться. Я знав, що постійно ведуться обстріли з Терекона, що на Тереконі знаходиться або Птур, або СПГ, і він в будь-який момент може зробити постріл. Треба було просто відмову давати і не відправляти моїх пацієнтів. І мені дуже сумно від цього. Воно всередині. Я розумів, що як командир не повинен там жалкувати. Так, є різні накази, і не можна там жалкувати, не жалкувати, але той вчинок мене навчив наперед думати і не підставляти хлопців ні в якому разі. Життя моїх пацанів, воно для мене дуже ціне, дуже ціне, це не пафосні слави. Я бережу свій особовий склад, я дуже ціную кожного хлопця, який зі мною, який боронить нашу країну. Доброволець, контрактник, ті, хто до нас тільки приєднались, для мене всі вони як сім'я, вони ми, мені рідні. І... Моя задача як командира – просто зберегти їм життя, зробити мінімум ризику. А в масштабах оцієї війни, коли за день помирає дуже багато людей, для мене всередині, воно мене всередині міняє. Кожен мій хлопець, який помер, він мені. Я іноді цього можу не показати, але мені в душі дуже, дуже важко. Хотіла ще спитати, ви одним з перших почали говорити, щоб чоловіки, українці, вони готувалися, вчились військовій справі, не сиділи вдома на диванах, в інтернетах. І це підняло бурхливу реакцію суспільства. Яке ваше ставлення до цієї реакції, до цієї бурі? Так, да, пам'ятаю те інтерв'ю, пам'ятаю той ефір. це було таке, просто нагоріло, накипіло. Нас постійно штурмували, у мене пацани просто втомлені. По 3 по днів нас було мало. Ми в зону виїхали ну, майже неукомплектовані. Рота була менше, ніж 70% укомплектована. Це, по факту, послаблена рота. Ну, я не можу виконувати як ротної задачі повноцінної роти. У мене рота послаблена. Виключаємо вогневі засоби, виключаємо управління, виключаємо ланку а, той, той же логістики забезпечення. і ну, Скільки? 60 пацанів. Ну, «Що таке рота 60 пацанів?» да -да, укомп... «Укомплектуйте нормально». Я тоді був дуже злий. На всіх злий. Я, я всередині злився на себе, що ну, от така ситуація. Де от всі, всі, які кричали «Ми за Україну! Ми будемо воювати!» Мені стало так сумно. Я дивився ці видосики. Час ну, від часу, -часу там, TikTok листаю. Той в ресторан пішов, там, сидить, думає, як йому суботу-неділю провести, де йому побухати і з ким йому поїхати на Audi. Той пішов, я в гори їду, я там відпочиваю. «Кру, круто, хлопці, приїжджайте всі сюди. Мене, мене від цього тошнить. Я думаю, ах ти ж. Я сиджу тут. Мої пацани сидять тут по 3 по днів, а ти там думаєш, куди тобі поїхати відпочити. І якщо прийде повістка, я впевнений, що він почне косити. І я не звинувачую цих пацанів, та ніхто не хоче їхати на війну. Але ну, ми також хочемо відпочити. І нам треба буде ротація. І я бачу, як люди починають там, ой, яд, за кого мені воювати? За олігархів. Ти за себе воюєш. Ти за свою домівку воюєш. Ти за свою землю воюєш. Ти українець. І якось перемкнуло, захотілося донести, просто накипіло всередині, щоб люди починали готуватися. Це фраза, як сказав Путін, чи хтось там приближені. То кожен, кожен, там, Ромадянин повинен бути на війні, тоді він вважається справжнім чоловіком. Не побажаю нікому бути на війні. Війна – це страшно. Війна – це смерть. Війна – це втрата. Війна – це біль. Це сум. Це не романтика. Нема там ніякої романтики. Там біль, сльози, поганий настрій, проблеми зі здоров'ям. Але країну, але свої сім'ї треба захищати. Я був в Вірпіні, в Бучі, в Гастомелі. Якщо цю наволоч там не зупинити, вони прийдуть до нас знову. Прийдуть в Київ, прийдуть в Харків, прийдуть в Львів, в Хмельницький. І що ти будеш потім казати? Та я не готувався, зачем воно мені надасть? Там пасини стоять, вони, вони, ви справляєтеся, ми тут посидимо. Ні. Це твоє життя. Це твоя сім'я. Ти її, барани, помагай, гуртуйся, навчайся. Прийде повістка, ну круто. Ти будеш морально і фізично готовий. Не треба, я не знаю, зброю купувати. Просто банально, фізично будь готовий до того, що тобі доведеться таскати на собі 60 кг і не дохнути від одного, кима пройти або пробігти. Морально готуйся до того, що тебе можуть забрати. Тебе можуть почати воювати. І тобі треба морально до цього бути готовим. Але мій посил там дуже багато і негативно, і дуже багато позитивно. Дівчата і хлопці, які на війні, вони позитивні, а от хлопчини, які такі трошки мажорчики, Та що ти там, ти Ну, мені все одно. Я це виплеснув у себе, я це сказав, і взагалі не жалкую. І бурхлива реакція була так, там дуже багато друзів додавлялося, дуже багато підписників, багато людей там почали репостити. Ну, можливо, я комусь і доніс, що треба готуватися. Це і сумний, і щасливий момент, коли пацани, я дізнався, що вони живі. Тому що коли МТЛБ почала горіти, операції по рації Паладін сказав, у нас прямо влучання МТЛБ, дуже багато поранених, треба евакуація. У мене просто впала, я не знаю, штора, не штора мені, я повтори, і... Коли почали шукати всіх хлопців, вони кажуть, майже всі живі, всі здорові, вся сувелакуація, там Пашка поранений, теж, все, треба щось робити. І вони кажуть, наші всі живі. І трошки легше стало. І сумно, і легше. Там, так щасливих якихось моментів я навіть не пригадаю. Був щасливий момент, коли з Ірпіня повернувся, я пропав на 10 днів. Ні дружина, ні діти, ні моя сім'я не знала я живий чи ні. У нас тоді не було зв'язку, і коли я вийшов на зв'язок в Гастомель, коли ми зайшли в Гастомель, а моя група і група Жоржа перші, хто зайшли в Гастомель, ми там ще закріплялись на блокпосту, ми зайшли навіть швидше, ніж танки, швидше, ніж БТР. Були вже в місті півтори доби, і тільки на, на наступний день заїхала, заїхала Нацгвардія. Тобто ми самі перші, хто там були, коли я вперше просто вийшов на зв'язок і подивився всі сторіси, як всі переживали, всі там малилися, що він повернеться, все буде добре. І це було щастя. Щастя було побачити дітей. Моя дружина з дітьми поїхала за кордон. Там, свої. Свої історії, і вона повернулася, я побачив своїх дітей. Я дуже сумно з ними попрощався, на вокзалі, розуміючи, що мені треба їхати в Вірпінь, а їм вони поїдуть за кордон. І коли я їх так обняв на вокзалі, це щось фімось, донька така, папина, папина. Це було круто. О, дуже сильно, дуже сильно, я це вже казав. Все це міняє людину. Війна міняє людину. Смерть міняє людину. Раніше до цього я не втрачав близьких мені людей. Ну, це було там, в дитинстві бабуся, це було там, до війни дідусь. але так масово тих людей, яких я знав, і я їх втрачав, такого не було. Міняє сама думка про те, що ти Зараз тут і тебе може настати в будь-який момент. Міняє те, що взагалі війна. Емоції зовсім інші. Розлука з сім'єю, з дітьми, ти не бачиш, як вони там ростуть, як вони там в садок ходять. У мене діти такі прикольні, але вони такі часом противні, забіякі. І, і мені їх не вистачає. Не вистачає, коли. Я там, коли я про це думаю. Ну, там, напередку, ти не можеш переключатися. У мене там також діти. І мені складно переключитися з моїх родних дітей на своїх. І це трошки дисонанс такий. Там, дружина, чому ти не можеш там постійно виходити? Ну, тому що я в окопах сиджу, в бліндажах. І зараз у мене збереження особового складу, збереження свого життя. І люди навкруги змінилися. Нема тих, які були околи війни, яким, типа, це все аполітики. Війна – це не аполітики. Війна – це не за олігархів. Війна – це за ідеї, за наші території, за нас. За право бути українцем. А ті, хто кажуть, що війна вона повинна закінчитися, вона закінчиться. Нашою перемогою. Тільки так. О, на фронті не вистачає того озброєння, тої техніки, яка обіцяється. Я розумію мотиви, ну, так, якщо глибоко сильно капнуть, чому а, наші західні партнери так, такою крошечкою нам кормлять і не дають нормальне озброєння, ну, нормальну кількість. Ну, тобто я не впевнений, що коли там в Європі 2000 танків, леопардів, не можна дати 500 штук. Треба давати 13, 15, 10. Фронт, ну, всі ж бачили, яка територія України, і цей фронт 10 танків. Це ні Кожен танк, як я казав колись в інтерв'ю, це збереження життя мого товариша, друга, близької людини, або будь-якого захисника. Кожен вогневий засід, який працює на дистанції, і не даємо змогу ворогу закріпитись, підійти, дуже важливий на будь-якому напрямку. Будь-то Бахмутський, будь-то Херсонський, будь-то біля Криму, або там Харківський напрямок. Неважливо. І коли нам дають це все, це буде мега круто. Але зараз ми сидимо в окопах на залізних яйцях, багато хто не спавши, по три 5 п'ять днів втомлені, без такої вже підтримки сильної, тому що артилерія закінчується, будемо відверті. Не так багато пострілів надається Збройним силам Національній гвардії. Я не знаю, за ССО, ЗГУР, за, за спецпідрозділи, можливо, у них проблем немає, та я впевнений, у них проблем немає. Але в більшості випадків є великі проблеми з телекабінним озброєнням: артилерія, міномети, танкові постріли. Оце все потрібно. Мотивовані люди дуже потрібні. Не тих, яких от там ці. Як же їх воєнкоми за руку, за плечо хватають і саджають в бобік, скручують? Да ти так не, не, не зробиш з нього бойця. Людям треба внушати правильні речі. Гвардія наступа крута, класна. Але це треба було раніше робити. Вступай в лави, тебе навчать, тебе обують, тебе одінуть. Захищай країну. А зараз що вони? Ну, витягують людей. Ну Так, це неправильно. Не вистачає мотивованих людей, треба їх більше. Не для того, що ми там хочемо відпочивати. Тому що я розумію, що далі буде. І для цього треба люди. Мотивовані, сильні, навчені, одягнені, а з нормальної амуніції, і які знають, що робити. Не просто сидіти і чекати, а робити. Танки, артилерія, це все необхідно. Дуже багато проблем. Я розумію, наше керівництво, воно не може це все зробити, тому що ми залежимо все-таки від цих західних партнерів, але... Економічно Росію ми зараз дуже сильно даємо, Дуже сильно. Логіка є, я, я, так, з економічної точки зору, з, з, з глибини, розумію, чому так мало надається. Тому що нам дай більше, ми тупо біля, десь, біля, цього, біля Кремля десь зупинимось. І там, або там, де вже китайська мова буде в селах, то тоді зупиниться. І нам так не дають. Дають тільки для того, щоб оборонятися. Я дуже сподіваюся, що воно зараз прийде, і ми туди просто по зубам всьому ворогу, і вони нас не зупинять. Але будемо відверті. Коли ми зайдемо на територію Росії, це вже вийде ка війна, це вже невизвольна війна. Це вже загарбницька війна. І тоді вже зовсім все буде по-другому. Тому я дуже сподіваюся, що якось воно все цими санкціями, цим розпадом середини розколу Росії, і там в них почнуться масові бунти, але знаючи оцю... Ой, москальську душу, під батагом постійно жити, під царями. Ой, щось, щось мені в це не віриться. Я думаю, вони там будуть хоч під себе ходити, там, туалети у нас красти, вони ладні, тому що своїх немає, так нехай під себе ходять. Але все одно в них буде в Росії лучше всіх. І НАТО їм враг, і США – там враг, і Україна – предатель. Ой, ужас. Ну, москальська натура. Нічого вона не може свого створювати, вона тільки зруйновує, приходить і все забирає. Музику. Варують. Все ворують. Слава Росії. Фу. От Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чому так відбувається? Тобто раніше, я розумію, не було інтернету, не було можливості подивитися різні канали, різні істочники. Була одна пропаганда на всіх, совєцька пропаганда велика. Зараз є можливістю людей дивитися різні канали. Вони не Північна Корея. Вони не хочуть цього бачити, не хочуть цього розуміти. Вони не зрозуміли. Вони живуть в своєму мірку, в своїй ілюзії, ілюзію, що вони звільняють. Я не спілкуюсь, не хочу вже трапити свої ресурси, свою енергію на зміну парадігми якоїсь людини, яка знаходиться на території Російської Федерації. Я Ті, хто приходять сюди, мобік, не мобік, вони знають, що їх тут чекає. Багато, здавалось, Павло. Це Не можна все розповідати на камеру. Вони... вони знають, що вони тут роблять. І ми брали їх телефони. І ми знаємо, що в тих телефонах. Це невдоволені люди, які заздрять. Які нічого не роблять для того, щоб бути щасливими. Вони, ті особи це не люди. Ті особи, які. Ми в говні, давай до нас говно. Що ти живеш чому? Це, це скотство. Я не можу. Немає ніякої поваги, немає ніякої там, підтримки, не хочу чогось. Всі росіяни. Які сидять, склавши ручки, вони співучасники того, що було в моїй країні, що було в Маріуполі, в Гастомелі, в Бучі, в Ізюмі, в всіх містах і селах. Кожен з них винен в цьому. Що для цього не вистачає? Вмотивованих людей, допомогу наших західних партнерів. Те озброєння, яке вони обіцяють, от буде наша перемога. А, дуже складно зараз прогнозувати, що воно буде далі, і якими темпами воно все буде переходити, і коли ми переможемо, це, це саме таке питання складне, коли його задають всі цивілі. Ну що там, коли побідають? І чесно кажу, я не знаю. Поки не буде перемоги, ну поки не буде перемоги, треба воювати, треба об'єднуватися, треба допомагати, Треба підтримувати не тільки військових, волонтерів, тих людей цивільних, які знаходяться в цивільних містах, і реально багато чого роблять для військових, для нашої перемоги. Вчителів, медиків, тих же рятівників, які допомагають вивозити людей. Да оце об'єднуватись треба. Об'єднуватись так, як це було на початку. Тому що зараз спад. От всі, як вона називається, всі умови для того, щоб виконувати виховувати патріотичне суспільство. Просто подивіться на Росію, хочете так? Ні. Тому давайте робити своє. Давайте бути українцем, давайте розмовляти українською мовою, давайте відмовимося від всього російського. Не треба дивитися російську, слухати російську музику, бо цим самим платите він за війну Росії. Давайте робити щось своє, забрати все радянське, забрати все російське. Карли Макси, я не знаю, Пушкін і тому подібне. Ні, Достоєвський, ні. Україна, українська мова, українська ідея, українська нація, українці, об'єднуйтесь і робіть висновки з першої світової, з другої, В Наш ворог був завжди. Якщо не запам'ятаємо цього урока, Польща запам'ятала на все життя, і нам треба запам'ятати, не друзі, не брати, ніяких нема братських народів з цими, хто сюди прийшов. Це не брати. Брати це ті, хто з тобою зараз боронять цю країну, хто захищають Україну. Оце брати. Ви спілкуєтеся з місцевим населенням в Бахмуті. Е, бачили і в інших містах, мабуть, на Східному фронті. Е, як вони налаштовані? Я пам'ятаю цей момент, коли ми стояли під Горлівкою, Зайцева, і люди допомагали військовим. Вони розуміли, хто ворог. І масово люди переходили на українську мову. Тобто, ну, Це було так круто, це було класно. І були ті, які ну, там, нейтрально відносились, але більшість населення 8 років бомбили, а тут уже щось, щось не українці бомблять. І багато хто зрозумів, дійсно, ця зазомбованість народу, вона спадає. Вона спаде через деякий час і в Росії. І вони будуть вибачатися за це все. Але зараз наша основна мета і ціль – це... Трошки все-таки відкрити очі, ну, не знаю, нехай вони самі відкриють очі, подивляться, що ворог Росія, що в Росії не круто живеться, і багато людей це бачать. багато людей міняють свої думки, вибачаються за те, що вони там казали колись, підходять і кажуть, знаєте, я ще 5 років тому думав, що це українці тут роблять таке, а тепер я все зрозуміли, вибачте мене, я знаю, що ви мене не знаєте, я її також вперше бачу. Мені соромно, що я таке думав. І це круто, коли вони допомагають. Безперечно, є люди, які просто чекають русського міра і тому подібне. Є такі. Але більшість населення максимально україні... українізуються, Переходять, українсь... розмовляють українською мовою. Не хочуть мати нічого спільного з Росією. І рано чи пізно, і Донецька, і Луганська, і Крим повернуться в рідну Україну. Як там? Мова не на часі, мова на часі. Зараз мова на часі. Література на часі. Все треба забрати російське. І моя порада... Мені дуже було складно, я на початку війни спілкувався чистою російською мовою, чистою. Ну, всі мої знайомі були в шокі, коли, були шоковані, коли я, так, я зараз трошки суржикам розмовляю, тобто, але це краще, ніж розмовляти російською, це особисто для мене. Я не буду зараз когось здвигати, подвигати, парадігми міняти, що, ой, як так можна, У вас там багато розмовляє російською мовою напередку, так ми ж це, ми над цим працюємо. У мене більшість пацанів розмовляють українською мовою. Більшість є пара людей, які не, не то що принципово. Для швидкої передачі інформації можуть там російською розмовляти. Але в основному весь підрозділ, вся рота, навіть батальйон спілкуються українською мовою. У нас націоналістичний батальйон, і ми до цього ну, так, трошки відносимося. Українська мова, вона важлива. І хочу побажати всім якнайшвидше, якнайшвидше переходити з російської. Та да буде складно. Будете думати, як сказати певне слово. Але потрібен просто досвід. Досвід спілкування. Чим більше будете спілкуватися, тим воно буде красивіше звучати. Воно буде милозвучніше. Українська мова, навіть по посмішки, вона ну, друга. Ти, в русський, змінюється міміка обличчя. Мені подобається. Зараз у мене єдині плани. це. Бути максимально ефективним там, де я є. Це війна, це військова справа, це ком... на даний момент командир роти. Як воно буде далі, я не знаю. Які там у мене будуть плани, можливо, пріоритети і тому подібне. Зараз я виконую функцію командира роти. Я... Моя задача збереження особового складу, моя задача виконувати поставлені задачі переді мною від командування. А в наступному, після закінчення війни, після нашої повної перемоги, у мене є плани міняти нашу країну, міняти суспільство, займатися чимось в країні тим, що допоможе нашій країні розквітнути набагато швидше. Тобто щось там, здійснювати для того, щоб країна розцвіла швидше. Команда для цього є і будемо робити все. У мене є така фраза, якщо ти хочеш щось зробити, зроби це сам, почни з себе. Ну, Почни розмовляти українською мовою. почав. Піди на війну, ти хочеш змінити, ти хочеш перемогти, іди, змінюй. Хочеш нормальне керівництво, сам стань керівником. Зрозумій, як це. Бути командиром не так просто, як багато думають. Багато людей думають, що там командир. А це складно. Це... Ти приймаєш рішення не тільки за себе, а й за людей. І твоє рішення може комусь коштувати життя. Тому в моїх планах все дуже грандіозно. Я... Масштабно буду думати, але зараз нам треба перемога. Про що зараз мріє Євгеній Оропаєв? Перемога. Перемога, закінчення війни, тотальне знищення Російської Федерації, розпад на суб'єкти. Це, це те, що мені треба. Це те, що треба всім. Я не хочу того, що було з Ічкерією. Меморандуми, не меморандуми, підписання якихось договорників, а мінські якісь домовленості, там ті, що були, ні. Перемога, розпад Росії на суб'єкти, на республіки, ГАГА по більшості керівному складу, оцих всіх знайти і покарати. Всіх, хто тут займався оцими звірствами хто гавалтував, хто вбивав, хто різав, добивав. Ну, буквально це відео, яке хлопчину пристреливало, це сволочі, які мають бути, не мають права на життя. Я, не хочу, щоб вони, я хочу, щоб вони знайшли відповідь і карма їх знайшла. І обов'язково так станеться. І чим швидше Росія розпадеться, тим вона більше не буде нав'язувати свої ці правила гри, ці свої диктаторські замашки не тільки нам, а й всій Європі. В Росія – це агресор, це терорист, і я хочу, щоб її не стало. Щоб вона розпалась, щоб вона була знищена, щоб вона більше ніколи не прийшла сюди і не моїм дітям, не моїм внукам, не довелося брати в руки зброю. Я цього не хочу ні для кого. Але розумію, що майже всі чоловіки мусять бути готовими до цього. Але я цього не бажаю нікому. Ні матерям, які чекають своїх дітей, ні жінкам, які чекають своїх чоловіків, ні дітям, які чекають своїх батьків і іноді можуть не дочекатися. Це сумна і це велика біль для всієї української нації. Українська мова – це? Солов'їна. Найбільший страх? Смерть. Бахмут – це? Сум. Свобода – це? Щастя. Росія. А, ненависть. Україна. Життя. Дякую. Рано чи пізно ми переможемо. Це однозначно. Рано чи пізно ми відбудуємо всю нашу інфраструктуру, всі наші села, всі наші домівки. Це однозначно. Через деякий час всі в Європі, зараз всі в Європі знають, що таке Україна. Всі знають, що Росія — це не Україна. Що є різниця. Росія, Україна і тому подібне. Раніше це все було... там щось ближче до Росії тому, друзі, українці переможемо, здалаємо відбудуємо, буде у нас квітуча країна, якою ми всі будемо пишатись, наші діточки будуть ходити в садочки вони будуть прекрасними, будуть українцями, маленькими такими пухнастими, такими щекастими, веселими, крутими і це рано чи пізно станеться і здалаємо нашого ворога і в нас є проблеми в країні, і ми будемо ці проблеми вирішувати. Але зараз треба сконцентрувати нашу увагу лише на нашому агресорі, який прийшов до нас, це окупант. Тому об'єднуємося, здолаємо, переможемо, і все буде. Слава Україні!